12-річній Софії, травмованій у місті Пологи внаслідок ворожих обстрілів, дістатися Запоріжжя допомогли рятувальники. Тільки через два дні дівчинка, яку з меншим братом виховує одна мама, змогли добратися до обласного центру і отримати кваліфіковану допомогу медиків. 18 квітня завдяки волонтерам та силам підрозділу ДСНС міста Пологи Софійку на спеціальному аварійно-рятувальному авто вдалося транспортувати у Запоріжжя. 15 числа, коли начали бомбити город, взривна хвиля у нас розбила окна і дочку викинула в коридор. Дитина ударився і трохи травмировалась. Ми одразу обратилися в лікарню, робили УЗІ, кололи її кровоостанавливаючі, тому що у дитинку почалося кровотечення одразу, внешнє. У неї є сотрясіння внутрішніх органів, тупа травма, але пошкодження внутрішніх органів і костної системи в неї нема. Вона повно себе Чувствує в повному сознанні, чувствую себе добре, жалується трохи на біль в животі. Таким образом, вона у нас була ніч в відділенні реанімації, зараз переведена в відділення хірургії з мамою. Ще одна травмована внаслідок обстрілів пацієнтка 14-річна Катерина, яку доправили позавчора, одужує та протягом 5-7 днів буде виписана, сказав директор обласної дитячої лікарні Юрій Берзенко. Була оброблена рана. Ревізія рани зроблена, і накладена пов'язки внутрішніх органів і кісткових ушкоджень немає. Трама була важка травма м'яких канин, але вона пройшла на виліт і не було ніяких частин відміни з самопочуття дитини добре. Дитина хвилювалася більше за свою подружку. Тут рука і бок. Здесь 15 см. от 10 до 15, я сказала. Мы с девушкой брата гуляли на волосе, и потом почула, как началось стрелять. Я хотела повернуться, побежать в дом, но не спила. И начали, то есть ракета попала по соседнему дому, потом по машине и дыра в доме. Я повертаюсь, все оранжевое. И почувствовала боль в руке и этот в боку. Я побежала в дом, побачила, что у меня рана там. Потом, я сказала бабушке, брату. Они побачили, и мы, пошли, ну, взяли все вещи и пошли в подвал. Там мы руку, ну, против... обработали, Потом почали стріляти ракети, то тобто літати, побахкати, потом коли стало тихо, ми взяли на машині уїхали. Рани онуки першою пробила бабуся, яка колись працювала санітаркою. Стали дуже стріляти. Ми стали бігти і наш дім Одлетіла кирпичина, сусідський взагалі знесло, машину обстріляли. І крик був моєї внучки, у неї була рука, тільки я побачила, що вже поранена, а там уже потім і бок теж дві рани. Бачимо, що треба нам. Як можна швидше, до скорої до, до, визивати, пооднилися до Оріховської, нам відказали, бо так як не могли вони виїхати, обстріли йшли. У нас була машина вже на поготові. Ми збиралися виїхати вже, і сумки служені в нас квартира вже була тут знята. Е, і ми до комендантський час не подивились на що швидко, повкидали сумки і по. Посідали і поїхали. Доїхали до Комушовахи. Нам там перший пост воєнні руку Каті помогли, оброботали, або бок, ні. Другі їхала машина з Маріуполя, Мар Наша скора, скора забрала, і ми попали в больницю на першу обласну там і. Її... Допомогли, подивилися е снімки, записали і відправили нас скоро далі до дитячої сюди в Запоріжжя. Шо, звісно, бо перше. А потім почали ми старалися прибати, в мене було і бінт був, і ми. І, звісно, споминали наших визволителів, як вони нас представилися, що. Вони нас приїхали, визволять, а вони на самому тоді вони розстрілюють дома. Дома прямо жилі, дома, людей. Спочатку війни поступило 29 дітей. На сьогодні в нас знаходиться 4 травмованих дітей разом з дівчиною. Основні травми це міновибухові травми. Тільки троє дітей були з кульовими ураженнями. Більша частина дітей це діти з Маріуполя, коли велася інтенсивна гуманітарна допомога, вивозили від дітей. Також діти були травмовані в процесі обстрілу в коли вони йшли в гуманітарному коридорі, і також діти, котрі були травмовані в нашому Запорізькому регіоні, регіоні під час обстрілу.